Побачили по що у Києві люди залишають пляшку води, печиво та плету у ліфті на випадок, якщо застрягнуть у ліфті через відключення світла. І цей час, доки дочекаєшся аварійку, можна було попити та зігрітися. Чоловік запропонував в чаті ОСББ втілити цю ідею і в своєму будинку. Це питання не обговорювалося і вже ввечері в одному з ліфтів висів перший пакунок, а до кінця наступного дня ще три. Ми підтримали ідею. Повісити пакети з їжею та ковдрою в ліфті, адже ніхто не застрахований від застрілявання. В інших під'їздах також долучилися до такої акції. Дуже думки немає, що може хтось його вкрасти, адже це люди роблять для своїх сусідів. Юлія Єрмушова, Суспільне, Новини, Миколаїв.